Dvě plné dodávky tolik potřebních věcí. Tak vypadá výsledek sbírky pro ukrajinské maminky s dětmi, která se konala v mateřských a základních školách v Praze 2. Zorganizovala ji městská část ve spolupráci s neziskovou organizací Cesta naděje života za podpory ministrině obrany Jany Černochové. Ty věci poputují, teď dáme sklad, kde se přesně vytřídějí, přesně podle jména a počtu dětí se zbali v dané rodině to, co potrebuju, aby nedostávali to, co nepotřebují, aby se neplitvalo. A to bude rozvezené na ukrajinské straně a přesně z naší organizace bude dávat do ruky tým, co to potřebují. Takže máme přímý kontakt s těmi lidmi. Ten materiál, který tady kolem mě vidíte, tak bude sloužit těm potřebným. A to je zase něco, co nás posouvá i v té pomoci Ukrajině zase ještě někam dál. Dává to jiný rozměr, dává to ten rozměr humanitární pomoci. I třeba děti z některých našich základních škol vybíraly peníze mezi sebou a za ty peníze šly nakoupit pleny nebo hygienické pomůcky. Jsou tady i nějaké nové, nové věci, ponožky, dámská hygiena, prostě tohle všechno jsou věci, které se tam v tuhle chvíli nedostávají a to, že se do toho zapojili děti a rodiče, tak já považuji za něco, co se moc povedlo a díky jim za to. A přispěla také místní radnice jsme jako městská část Praha 2 přispěli z našího nadačního fondu Dvojka srdcem, kde jsme nakoupili hygienické potřeby nejenom pro děti, tady opravdu hodně moc plínek, ale také ženské hygienické potřeby, hračky a nějaké ty sladkosti, aby jsme mohli těm dětem aspoň dát trošičku radost a v tom nemilém a příšerném období, které tam prožívají. Lidé, kteří by se chtěli do pomoci Ukrajině také zapojit, se rozvíjí více informací na facebookové stránce Neziskové organizace Cesta naděje života.